Azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik megosztották az ő saját dolgaikat, és akik kinyíltak, abból rendkívül sokat tanultam, és inspirációt kaptam. Valamikor régebben végig gondoltam az életemben azt, hogy mennyire sokat számít, hogy hogyan gondolkodunk. Az, hogy most hol tartok, az attól függ, hogy öt évvel ezelőtt mit döntöttem. Az, hogy öt év múlva hol leszek, az attól függ, hogy ma mit döntök. És ezt is kaptam itt a képzésen, hogy igazából két karika volt. Az egyik karika kicsit sötétebb volt, az a múlt. Ott az elengedés, a megbocsátás, a felszabadulás volt a lényege. A másik, az pedig egy fehér nagy karika, hogyan fogom megtölteni a jövőmet. Úgyhogy én nagyon nagy lelkesedéssel mentem haza, és mindenkinek mondtam, hogy milyen jó. Most azon gondolkodom, hogy a kislányomat hogyan tudom beintegrálni majd kint Londonba erre, a fiamat mikor tudom ide elküldeni, és mindenkinek fogom ajánlani ezt a képzést. Minden fajta képzéstől sokkal különlegesebb volt. Szóval én nagyon jól éreztem magam, és egy csoda az, amit létrehozott adani számunkra. Köszönöm.